Έχεις ακουστάσει <Το> <όχι> ό,τι μπορείς. <Το σε> Αρκεί να <Το σε> ενδιαφέρεται. Μπορείς να δεινήσει. <Το> χωρίς δισταγμό, <Το σε> κι αν έχει λίγα το, το έκτιμο <Το> Μα τα πολλά τα έκτιμο. Δεν είναι αδιατό, το Δεν είναι αδιατό, <αρκετό>, το, το, σε, <δεν> είναι αρκετό, <Το>, το Αν σκεφτεί καλά το λόγο.